Доброго дня, слава Україні. Ну, сьогодні Нарай, після, слава. Масованого, після масованого удару, який було завдано практично по всій території України, захід повітряних сил, Збройних сил України підтверджує, що було збито 9 ракет, з них частину приземлили і на Львівщині, без жертв, без постраждалих, без руйнувань. Так що сьогодні якраз протиповітряні сили, як і загалом останній час на Львівщині, працюють чітко, злагоджено, але все-таки і львів'яни, і гості нашого міста – трошки себе почувають розслаблено і не завжди зважають на сигнали повітряної тривоги. Черговий раз хочемо нагадати, що ми маємо справу з ракетами вартісними. То навіть Ізраїль, який має залізний купол, і 95% ракет тільки стримують вони. Причому, що ті ракети роблять десь араби на гаражах, а в нас ми маємо справу з ракетами, які коштують мільйони, і деколи і десятки, і вони керовані, і тому треба дуже на це зважати. Сьогодні було все Спокійно у Львові, у Львові зараз працюють в нормальному режимі всі АЗС. Весь рух транспорту нормально функціонує, електричного транспорту, в тому числі, немає ніяких черг на АЗС. Відновлено, ще вчора були деякі перебої з електроенергією, сьогодні відновлено повністю все воду, газопостачання, електропостачання в місті Львові і практично всіх населених пунктах Львівщини. Також, от, знаходимося біля стадіону Україна, Карпати-Львів виграли футбол пару хвилин назад. Єдине, близько 15 години у Львові пролунала інформація, з'явилась про це, що повідомлення про масове замінування всіх торгових, і супер, торгових центрів і супермаркетів. І зараз ще до сих пір в більшості ведуться роботи з вибухотехніками і з поліцією. Наразі все спокійно, ворог. Просто хоче дестабілізувати надійному тилу України у Львові, де, в принципі, на сьогоднішній день все працює злагоджено, можна сказати, як швейцарський годинник.